السلام علیکم ویلکم ٹو رانا شیف انٹرنیشنل کیسے ہیں آپ سب اور آج آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ساگ ساتھ پہ مکھن اور یہ لسی بنائی ہے لسی کا ہی بہت مزہ آتا ہے اور ساگ کے ساتھ روٹی ہے مکئی کی جب یہ تینوں چیزیں ہوگی تو پھر کھانے کا ساتھ مزہ بھی آئے گا ساگ کے ساتھ مکھن بھی ہو اور روٹی بھی مکئی کی ہو مزے کی پراٹھا بناؤ ہو اور ساتھ میں یہ دیکھیں میں نے رائس بھی رکھے ہیں اور یہ گریوی بھی رکھی ہوئی ہے اور کھانے کا مزہ لسی ساگ ساگ جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی گرم ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے اور یہ جو مکئی کی روٹی ہے یہ بھی گرم اور طاقتور ہے لسی جو ہے یہ پینی چاہیے سردیوں میں بھی دہی کی یہ ٹھنڈی ہوتی ہے تاکہ آپ کے گردوں کو بھی صحیح رکھتی ہے یہ میدوں کو بھی ٹھنڈا رکھتی ہے پانی کی کمی نہیں ہوتی اب یہ دیکھے میں نے ایک کپ میں نے لے لیا ہے कॉर्नफ्लोर का मकई का आटा वाइट वाला अब उसको अब मैं मिक्स कर रहा हूं ऐसे ये देखे साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगा रहा हूं इस तरीके से ये इसको आटे की तरह हमने गूँद लेना है अच्छे तरीके से ऐसे ये गूंदा गया है इसमें मैंने आयल डाला था और ये देखा ये बिल्कुल आटा तैयार हो गया जो मैंने इसको गूँदा है देखे تو اب ان پیڑوں کو ہم نے اس کے اوپر میں روٹی کو ہاتھ سے پھلا دیتا ہوں اس کے اوپر بغیر چکم بیل لیں اور یہ دیکھیں ایسے ہاتھ سے کریں گے تو بڑی آسانی سے نیچے ہلکا سا آٹا لگایا تھا کہ نیچے نہ چھپکے تو یہ دیکھیں روٹی اس طرح کے ہاتھ سے اس کے اوپر ہی بن گئی ہے تو اب میں نے طبیعت اوپر ڈال دی اور اس کو ہلکا ہلکا آئل لگا دیں گے تو اس سے پھر جو ہے یہ پراٹھا بڑا اچھا مزے کا بن جائ گا جلدی پک جاتا نیچے بھی لگے گا آئل کا کام یہ ہوتا ہے کہ روٹی کو جلدی پکا دیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے میں نے جو ہلکا حلقا آئل لگا دیا تو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا تو مکئی کی روٹی کو جو ہے کھانا ضرور چاہیے ساگ کے ساتھ سردیوں میں بہت مزہ کرتی ہے تو یہ دیکھیں ایک سائڈ اس کی بالکل تیار ہو چکی ہے اور دوسری سائیڈ بھی جو اس کی ہاف ڈن ہو چکی ہے تو آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کریں ہم لوگ گھروں میں یہ تو عورتیں بناتی ہیں اکثر گھروں میں یہ چیز بنائی جاتی ہے تو ساگ کا میں نے شارٹ کٹ طریقہ بتایا تو وہ میں نے لنک دے دیا ہے تو ساتھ میں یہ جو لسی یا مکھن بنانے کا جو ہے وہ میں نے ویڈیو اس میں لنک میں دے دیتا ہوں مکھن کیسے بنانا ہے دہی لے کر دہی بازار سے لے لیں یا دودھ لے کر اس کے دہی بنا لیں اس پہ مکھن نکالیں یہ دیکھیں ساد پراٹھا مکھن اور یہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی چینل